Alinabica i-a devoalat strategia ce a pregătit pentru SRI Idnai cum i-au luit pe judectori. Fosta subliniere Efadicot, Alinabica, le-a cerut un magistraților, prin intermediul avocatului. Să fie audiat prin videoconfering în dosarul în care este acuzat de favorizarea omului de afaceri Horia Asimu, depunând la instant mai multe documente medicale, potrivit celor sara afla în imposibilitatea de a se deplasa la proces. La înalta curte de casacie sub linierei a avut loc un nou termen în dosarul în care fosta subliniere FDI COT, Alina Bica, este acuzat de favorizarea afectuitorului, în lecturi cu intervenții pentru clasarea unui dosar în care era implicat omul de afaceri Horiasimu. Avocatul acestei a depus la instant mai multe documente medicale, potrivit ceror abica se află în imposibilitatea de a se prezenta la proces, solicitând audierea ei prin videoconferință, scrie agerpres. Alina Bica vrea să dea o declarație în acest dosar. Ea nu se poate prezenta la proces. Am un set complet de documente medicale care atest imposibilitatea prezenței doamnei Bica. Îi este interzis să fac celătorii. Este în imposibilitatea de deplasare din cauza unor afecțiuni la nivel lombar. Nu are voie cu avionul. Cursele transatlantice s-au desfincat de 50 de ani, nu mai erau profitabile. Dăpun documente, potrivit celora din ianuarie 2018 are un carnet provizoriu de refugiat. La acest moment, în realitate, ea nu poate părăsi teritoriul costarican. Statutul provizoriu expiră pe 30 ianuarie 2019. În baza statutului refugiacilor stabilit de Convenția de la Geneva, cerem să fie audiat din Costa Rica prin videoconferință, a precizat apretorul fostei subliniere Cot. El a mai solicitat în altei curci se ceargna să informeze dacă s-au efectuat acte de urmărire penale în colaborare cu SRI. Instanca a în pronuncare asupra solicitrilor sublinierei a stabilit termenul final al procesului pe data de 11 iunie, după ce apretorul fostului subliniere Falanaf. Erban Pop, nu s-a putut prezenta la proces din cauza unor probleme medicale. În septembrie 2015, Alinabica sublinierei Fostul sublinierei Falanaf, Erban Pop, au fost trimis sublinierei judecat de Dna privind primirea de MIT pentru clasarea unui dosar în care era implicat omul de afaceri Horiasimu. Potrivit DNA, în anul 2014, Erban Pop a primit de la Horia un suma total de 230.000 de euro, cash sublinierei, sub forma a două contracte de consultant judiciar, pentru a interveni la nivelul conducerii de în scopul soluționării favorabile a unui dosar penal care îl privea pe omul de afaceri. Partea din acea subliniere Bani ar fi ajuns la Alinabica, prin intermediul lui Ionu Mihilescu, la ce a dat consilierul ei. La 8 noiembrie 2014, Alinabica, în calitate de procuror subliniere E. Nicot, a primit, pentru sine, în mod indirect, printr-un intermediar, denuntor în cauză. Suma de 17.500 euro din totalul sumei de 20.000 euro, pe care acesta din urmă, în calitate de interpus, a primit-o de la Erbant Suma de 20.000 euro a reprezentat o parte din totalul sumei de aproximativ 230.000 euro ce a fost dat de omul de afaceri în subliniere, pe parcursul a 8 luni, în cursul anului 2014, inculpatului pop, pentru că acesta se o remit în scopul menționat, susțin procurorii. Conform DNA, în schimbul banilor primici, Alinabica a determinat înlocuirea procurorului de caz, sub liniere i-a efectuat presiunea asupra unui alt subordonat de alseu, care, potrivit probelor administrate în cauz, a acționat fere vinovcii, în scopul pronuncrii unei soluții de clasare în dosarul în care se desf subliniere urau acte de urmărire penală, fac de simu, lucru care s-a subliniere întâmplat ulterior.